Збори співмешканців під першим під'їздом обговорюють, як відмовитись від обслуговування керуючою компанією місто для людей. Не влаштовує те, що будинок в жахливому стані: каналізація, водопроводи, труби опалення, криша у людей, дах у людей тече, і місто для людей нічого не робить. Ми хочемо створити своє управління ОСББ і хочемо щось робити для того, щоб дом, вибачте, не розвалився. Для цього співмешканці організували збори, проголосували за створення об'єднання, після чого 10 жовтня зареєстрували юридичну особу ОСББ «Богоявленський 10А» в єдиному державному реєстрі. «Ми подали документи для передачі будинку у управління ОСББ до, міста, до людей. Вони нам всяческий препятствують, вони втрачають наші документи, які пройшли з повідомленням. У нас є повідомлення, що вони, їм було вручено під розпис. Але вони кажуть, що ні, нема. Зараз вони кажуть, що ми неправильно зробили документи і ми від них чекаємо відповіді. Тобто ми їм відправили з повідомленням і відповіді немає». Такий вигляд має виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Заява на розірвання договору з управляючою компанією та протокол зборів співмешканців. Копії цих документів надіслали до управляючої компанії «Місто для людей». де ситуацію пояснюють так. Є відповідна, форма Є відповідна форма протоколу, протоколу співвласників. Тобто нічого не потрібно вигадувати, це наказ 203. Їм просто необхідно його відкрити і згідно цього наказу скласти протокол в нормальній формі. Те, що вони приносять, написано однією рукою, невідомо від кого. Є вповноважена особа. Ось нас той, з ким ми ведемо діалог. Юрист Юрій Барк нашим кореспондентам телефоном розповів, що протокол зборів співмешканців будинку має відповідати тим вимогам, які зазначені в договорі з управляючою компанією. Живає розтурний договор то для розірвання договору, або перейшовши під керівництво іншої управляючої компанії, або створивши ОСБ в даному випадку. Вони знову збирають загальні збори, які раніше вирішували укласти договір з компанією. Необхідною кількістю голосів, передбачено законодавством. ...приймають рішення про розірвання договору, на підставі пункту, вказаного в цьому договорі. Юрій Барк додав, що перед розірванням договору, в разі коли співмешканці... ...незадоволені наданням послуг управляючої компанії, на її адресу можуть направити акт претензію. Відповідно до цього документу можуть перерахувати вартість послуг, які надавались або не надавались. А в разі наявності боргів перед управляючою компанією за надані послуги мешканці-порожники можуть протягуватись до суду. Андр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.